Авторка патріотичної розпису «Запорожця» – хмельничанка Ірина Стецюк, для якої малювання – не основна професія, взялася відтворювати народні мотиви на всьому, що можна оздобити – ослоні на власному подвір'ї, сестрині джинсові курці чи на власній сорочці. Каже, писати українські народні сюжети для неї – задоволення, бо їй зараз хочеться українського. Хочеться більше українського, хочеться більше народного, своєї історії, хочеться носити біля себе. На черговій сорочці Ірина створює репліку картини художника Пиманенка «Не жартуй». Я отримую дуже велике задоволення від того, що я давно хотіла щось українське з нашою історією, плюс це ще й моя власна історія, тому що така сама картина висіла в хаті моєї прабабусі, і це моє дитинство. За її словами, в селі Куменів біля Сатанова, де мешкають її бабуся з дідусем, вона розписує дві їхні хати. І ця робота, каже, не закінчується, бо розмальованих місць на стінах є ще багато. Дідусі і бабуся все питають, а коли наступне, коли ти приїздиш? Там треба щось з тієї сторони, щоб одні сусіди бачили, а ще треба з тієї сторони. І взагалі має бути, не має залишитися вільної стіни. Настільки ціль. Та згадує, як і кому спала на думку така ідея. Ідею подала моя бабуся, сказала, що ти можеш творити на хаті все, що захочеш. Я така хата. А вона каже, ну. Чого ні, якщо не вийде, ми замалюємо. І ми вирішили писати козаків, українських козаків з столами, які гнуться від їжі, з борщами, з варениками. Я намалювала козака, жінку і свиню. Така велика, розжава. І бабуля казала, що всі, хто приходить там за молоком, хтось йде, то е, всі кажуть: Боже, як гарно». хата стоїть при дорозі, тому всі дивляться, всі знають, що це розписана хата. Е, Проїжджають автобуси, фотографують. Я сама була в шоці від того, як у мене вийшло. Я не очікувала що це дійсно вийде. А цей ослінь на подвір'ї біля свого будинку Ірина, каже, розмальовувала з сусідами, які самі захотіли допомагати оздоблювати лавку. Художниця показує інші свої роботи з оздоблення одягу. На них і прості малюнки, і складні картини. Мені подобається, коли, коли я в перший раз бачу картинку, яку мені потрібно написати чи ідею, думати, а як я це зроблю, і робити виклик самій собі. Сорочку з відтворенням картини Пемененка Ірина планує носити на роботу. Та, каже, український тренд може бути різним. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.